أهلا بيكم في برنامجكم الأهلي خط أحمر دلوقتي إحنا معانا فقرة فار روم فقرة المرة دي مختلفة يمكن على قد ما هي أساعدتنا إن إحنا وصلنا إن قناعتنا وكل كلمة قلناها معاكم في التحكيم من بداية الموسم طلعت صح ولو عملنا كشف حساب زي اللي حصل من خلال كابتن احمد شبير في وجود كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام واتنين من المحللين إنه طول الوقت احنا بنستشهد بيهم وقلنا حتى لو بنختلف هم مرجعيتنا لان احنا حطينا لنفسنا معيار واحد وكابتن احمد الشناوي وكابتن سمير عثمان للاسف النتيجه على قد ما هي فرحتنا ان احنا شغالين معاكم صح على قد ما هي زعلتنا ان انا بالنسبه لي بعد اللي قاله كابتن عصام عبد الفتاح يمكن دي كانت رصاصه الرحمه على التحكيم المصري بالنسبه لي ان ان ما كانش فيه رغبه حقيقيه ان يتم تدارك الامور فيما تبقى من الموسم. هنبدا معاكم عندنا فكره واضحه ان احنا هنستعرض الحالات اللي تخص النادي الاهلي من بدايه الموسم وفقا للي هم تناولوه وبعض الحالات اللي سابوها ليه بنستعرضها؟ لان دي ما كانش عليها اختلاف واراء الحكام اللي الاثنين اللي موجودين كانوا عندهم نفس الراي. بعد كده هنروح للزمالك وبعد كده هنطلع بنتيجه نهائيه، حابب تقول اي حاجه في بدايه الفقره يا اه بالتاكيد انا حابب اقول للكابتن عصام عبد الفتاح يعني يا ريت تركز في تصريحاتك اللي حضرتك بتقولها قبل اسبوع وقبل اسبوعين وقبل ثلاث اسابيع لان احنا هنكتشف هنا ان كل التصريحات ممكن تكون بترد على بعض وبيطلع لنا شخصين مختلفين تماما وبالتالي ده ما بينتجش غير لما بيكون في نقطه من نقط الدفاع عن شيء خاطئ فبترجع بعد كده تلاقي نفسك بترد على الكلام اللي انت كنت بتقوله، هنستعرض الحالات وربنا يعني يبقى مع التحكيم المصري ويتصلح حاله بخبير تحكيم اجنبي يا كابتن هيثم. استعدوا معانا لان انتوا تحسبوا دوريات في العالم كتير لن تجدوا هذا القدر من الاخطاء التحكيميه في وجود الفار في اي دوري في العالم. إلا الدوري المصري، نبدأ بأول حالات النادي الأهلي اللي كانت مستحقة لصالحه ولم تحتسب، نطلع الفيديو ونرجع نعقب. اللي أنا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده إن في إيد آه حارس مرمى، مكان وضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا قوي في اللعبة دي. هنا لم على بره أنا شايف في إيد آه آه هاني سليمان خابطة رجل لعيب النادي الأهلي، بس ما عنديش اليقين والصورة الواضحة اللي تخليني أأكد، بس في حاجة، دي لو مش ركلة جزاء لازم تبقى سيميليشن لازم تبقى سيميليشن مش تمشيش حاجة تانية. كنت أتمنى حكم الفار يوقف اللعبة ويشوف الكورة دي لأن كورة جدلية هقدر حرام أحكم أقول دي عليها ركلة جزاء أو عدم وجود ركلة جزاء مع عدم وجود روحها. إنما في الصورة دي فيها شك كبير ركلة جزاء محمود البنا صعب أنه يشوف كورة زي دي، كنت أتمنى حكم الفيديو يعني قرار حضرتك أن الكورة ضربة جزاء للنادي أنا شايفها ركلة جزاء، لأن في التلامس ياد، لا يمكن حكم المباراة يشوف دي، لا يمكن م. لان احنا جايبينها من الكاميرا اللي تحت <تصفيق> كنت اتمنى بتاع الفار هنا ما بتاع الفار هنجيله بقى في لعبه ثانيه برضو فيها برضو جدل كبير يعني شايف كان لازم محمود سوينادي محمود البنا يوريه لي دي ليه يمكن نشوف كره زي حالة برضو اختبار داخل منطقه الجزاء لمحمود البنا محمود البنا نجح في الاختبار بنسبه 100% محمود البنا قريب احسن من عين في ار احسن من عين من اي حكم ثاني فيديو هنا في احتكاك في لعب باهمال من لعيب نادي سموحه ناس هيقولوا حتى لو لعب كوره يلعب الكرة بس اما بتلعب الكرة برضو انت لازم تحافظ على سلامه اللاعب بشكل بالشكل ده بالاسلوب ده اللي دخل عليه دي ركر الجزاء تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو نداء وفرجه على الصوره ان اساسا لعب كوره كنت اتمنى ان البنا يصمم على قراره عشان قراره الاولاني هو كان القرار السليم دول اول حالتين معانا تضرر منهم النادي الاهلي المفارقه بقى يا جماعة فعلا الشيطان يكمن في التفاصيل ليه؟ الحالة الأولى الفار ما استدعاش الحكم في لعبه صعبه جدا كان مفترض يستدعيه فيها عشان خاطر يقول له خد بالك ده في ركله جزاء زي ما اقر بيها كابتن سمير عثمان. طب اللعبه اللي الحكم حسب فيها ركله الجزاء بص بقى المفارقه الفار هنا صاحي ومركز وبيستدعي الحكم عشان يخليه يلغي قرار صحيح. المفارقه امتى الفار بيتدخل؟ الفار بيتدخل لما تكون اللعبه مش في مصلحه النادي الاهلي ودول معانا اول حاله النادي الاهلي تضرر منها. ولازم نفهم الناس ان ليه الحاله دي ما جاتش في برنامج كابتن شوبير في وجود الكابتن عصام فتحي وكابتن سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي لان دي حالات متفق عليها الثلاثي اختار الحالات الجدليه فبالتالي لما نجيب حاله هم لم يستخدموها فتعرفوا ان الحاله دي عليها اجماع او اتفاق زي الحاله اللي هنستعرضها دلوقتي في مباراه الاهلي والمقاولون العرب وعدم احتساب ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي اللي فاز فيها النادي الاهلي 1-0 نشوف الفيديو مخرج المباراه ما مش عارف عدها ليه ما عداش ليه طبعا صعبه جدا على حكم المباراه انه يشوفها هنلاقي في شد من مدافع نادي المقاولين بايد محمد شريف في شد حكم المباراه بعيده عنه دي مش بتاعت حكم المباراه بس دي بتاعت حكم الفار حكم الفار كان لازم يجيب الكره دي ويشوفها لاحمد الغندور ويقول تعالى شوفها لا يمكن اي حكم في المباراه يعرف يشوف اللعبه دي محمد شريف جري عليه اعترض فعلا أه بالظبط بس دي مسؤوليه كامله لحكم الفار احنا زي ما طلعنا هنا المفروض في غرفة الفار يجيبها عشان في ضربه جزاء غير محتسبه للنادي الاهلي في الدقيقه 22 واتمنى من المخرجين بعد كده يعيدوا الالعاب دي وحكام الفار لازم يبقى في اكبر اكثر تركيز ومفيش حاجه يا جماعه شده في الجسم او مسكة في الجسم حد يطلع يقول لنا ضعيفه او مش ضعيفه، ده خلاص ده ماسك في الجسم مش تيشرت. انا بيعجبني جدا في الكابتن سمير عثمان ان هو واضح ما بيقولش كلام يحمل معنيين، ما بيقولش 50 50، بيتكلم دايما في الوايت والبلاك. فاللقطه دي كابتن سمير عثمان اتكلم عنها انها ركله جزاء واتكلم عن حكم الفار وحكم الفار ما بس مش بس يعني منع النادي الاهلي من حق في الاحتساب ركله جزاء ليه، ده كمان بالبلدي كده سوح الكابتن سمير عثمان في المباراه دي لما حط نقاط غلط فالكابتن سمير عثمان طلع حل في المقاولين العرب اللي هو كره تسلل قال ان هي هدف ودي كانت خطا للكابتن سمير عثمان ولكن رجع تداركه بعد ذلك لما قال لما تعاملت الخطوط بشكل مظبوط كان هدف المقاولين العرب فعلا تسلل وكان الالغاء صحيح وكان سليم وبرغم اننا ممكن نختلف او نتفق مع الكابتن سمير عثمان في بعض الحالات لكن بنصق جدا ان هو بيكون فيه وضوح بشكل كبير في تقييمه لحالات المباريات النقطه الثانيه في حالات النادي الاهلي النادي الاهلي فاز مباراه سموحه فاز مباراه المقاولين لكن دي اخطاء تحكيميه كبيره جدا تؤثر على نتيجه المباراه فارس دي ثلاث حالات معانا ولكن زي ما بنقول ركزوا في التفاصيل زي ما قلنا حكم الفار ما بتدخلش زي اللعبات الأولى دايما التدخل لو ضد مصلحة النادي الأهلي عشان كمان تشوفوا اللعبة اللي جاية وهي مباراة النادي الأهلي ومباراة المأولين وحمدي فتحي الإنذار الشهير اللي تحول لطرد نطلع ونشوف تعقب هم بقى امبارح وهم بيختلفوا في اللعبة كان ايه عشان تتأكدوا ان موقفنا القديم معاكم كان هو اللي صح اللي أنا شايفها دي م. هنا عدد المدافعين لحظه الكونتاكت كانوا خلاص هما الاثنين آه. وصلوا تمام فبالتالي انا كنت مع قرار حكم المباراه في الاول لحظه الالتحام <تصفيق> كان الانذار اه انه انذار اللي هي فرصه اللي هي هجمه وعدة مش فرصه محققه نعم هنا قال له الفيديو نداه وبعد كده آه. قال له لا دي دي هجمه نعم. وعدة يعني طرد مش كارت اصلا كابتن شناوي أنا متفق مع قرار الحكم في الأول إنه إنه إنه أصفر ولا أحمر؟ أنا متفق على الأصفر في الأول على الأصفر في الأول طب تاني 100% ريد كاست 100% بدون نقاش بدون ما أتكلم عن أي شيء مم. أنا بقول لك 100% ما فيهاش خلاف بأمانة مم. والله ما فيهاش خلاف كارت أحمر في اللعبة دي اتفق كابتن احمد الشناوي وكابتن سمير عثمان ان هي الحاله تستحق فقط انذار وده القرار اللي خده الحكم في الاول قبل ما الفار يستدعي زي سموحه مالفار استدعاه عشان يضيع عليها ركله جزاء زي في المقاولين لما الفار تجاهل لعبه صحيحه للنادي الاهلي فيها ركله جزاء هنا لاحظوا تدخل الفار ولاحظوا ال100% بتاع كابتن عصام عبد الفتاح اللي هو بيختلف فيها مع اتنين محكمين ومع راي الحكم اللي كان اساسي بس الفار استدعاني فخلاص طالما الفار استدعين. هو سمعني ان احنا عايزين خبير تحكيم اجنبي فدانا 100% اجنبي اجنبي ولا مش اجنبي؟ اجنبي يا كابتن عصام. نروح للفيديو اللي بعد كده والحاله اللي بعد كده لان البعض بيقول في بعض الاوقات ان النادي الاهلي بيستفيد من اخطاء التحكيم فمش هنسيب حاله ممكن يكون عليها جدال او شك او البعض بيحاول يقول ان في استفاده للنادي الاهلي في مباراه الاهلي وفيوتشر الا ونعقب عليها ونشوف الاراء في لقطه محمد الشناوي لأن بعض الالمين قالوا أن كان يستحق الطرد نشوف إجماع خبراء التحكيم أو اختلاف خبراء التحكيم قالوا إيه في اللقطة دي نشوف الفيديو الأهلي وفيتش. لعبة شيء يا كابتن ايوه لعبه رائعه الحقيقه طيب ناخد راي, رأي انا قلت رأي <تصفيق> الكره <تصفيق> دي الكره آه. دي انذار آه. لاعتبارات الفرصه المحققه الاربعه دي نعم. نعم. على واحده اهم عنصر اهم نعم. عنصر الاتجاه العام كانش اتجاه عام ده على الكورنر م. فانا اتفق تماما مع قرار محمد الحنفي لعبه اهو نا نا تمام في تمام في ناس بيقولوا لا بيستني وبتاع لا ده موضوع ثاني عشان كده الفيفا انذار انذار تؤيد قرار الحنفي اه طبعا كابتن شناوي نفس القرار نعم انا مؤيد الحنفي لسبب نعم لان النهارده لو نفترض الشناوي ما جاش سيب الجول كده آه من الحته دي هيلعب الكرة في الجول نسبه تيجي الجول كام في المية؟ 10% آه يبقى اذا البورصه المحققه مش كابتن عصام 100% متفق معاهم وانا كنت جايب حاله آه نفس اللعبه مع الاختلاف آه ان اللاعب خد يرقص الحارس على داخل الملعب نعم. فكنت لو لو عندهم الصوره هفعلا هتد... كانت هتكون كارت احمر لو نعم. لاعب فيوتشر يعني في خد الكره و... العكس لو لانه آه. كان هيحتاج لمسه واحده يجيب جون لان خالي آه. لكن هنا اتفق معاهم 100% انذار طبعا 100% أه نفس الكلام يعني موافق على كلامكم كنت الثلاثه في الحقيقه لانه بمنتهى الوضوح حتى انا بتفرج قلت يا جماعه الكره دي لا تستحق اكتر من انذار كل من في الاستوديو اتفقوا على انها تستحق انذار فقط لغير الا بعض الاعلاميين اللي كانوا شايفين انها تستحق الطرد اعتقد من الحالات النادره اللي يتفق فيها الكابتن عصام عبد الفتاح مع خبراء التحكيم في رفع الضرر او الاذى او اخطاء التحكيم عن النادي الاهلي اعتقد مفيش جدال انذار فقط لغير ولكن مراد فيوتشر الغريب ان الاعلام سابوا اللقطه دي او خدوا اللقطه دي و سابوا لقطه تانيه مهمه جدا لازم نقف عندها وهي ركل الجزاء اكرم توفيق احنا هنا قلنا حاطين منهج احنا كده عندنا خمس حالات تضرر منها الاهلي وبلقطة بلقطه الشناوي يبقى صفر استفاده من حالات تحكيميه